у будинку траурних подій попрощались із 37-річним Дмитром Купою, який загинув 11 серпня у бою під Марінкою на Донеччині. За душу спочилу відправили молебен священики і військові капелани. – Війня Дмитра, що відомж життя з Україною запрошені во всяку, і Провести в останній путь захисника прийшли рідні, друзі, однокласники. Серед них і друг дитинства – однокласник Дмитра Олександр Кравчук. Чоловік каже, важко ховати друга, якого знав шести років. Вчився з метром з першого по п'ятий клас, але і далі підтримували зв'язки. Ми ще разом потім ходили на бокс з ним з сьомого по дев'ятий клас. Ми жили в Лишині, але ходили на гречани на бокс три роки. І постійно ходили разом – і туди, і назад. І місцеві, можна сказати, злодії перепиняли, а ми давали їм завжди відсіч. Ось, стояв один з одного постійно. Так, як він зараз стоїть за Україною, погиб. Важко говорити, важко хоронити друга, дуже важко. Нема що сказати. Дуже жалко. Царство небесне йому. Хай спочиває, героям слава, герої не вмирають. Із 44-річним Андрієм Шкриндою в Хмельницькому попрощались того ж самого дня. Чоловік загинув у бою під вільним полем, що на Донецькому напрямку. Долем запокоєння душі спочила раба Божого. Война, Андрія, що життя віддав за Україну. Останній путь – провести героя і попрощатись з ним прийшли рідні друзі та побратими, з якими він воював в зоні АТО-ООС, до повномасштабного вторгнення. Разом із ним з 2014 року служив і Андрій Трубаєнко. Дуже гарно він проявляв себе на службі, ми його всі поважали. На жаль, нас втрати і, на жаль, забирають кращих. Він завжди був усміхнений, завжди підтримував хлопців. Ми служили разом, це була станиця Луганська, 14-й рік, і Красна Таловка на позиціях. До частини, яка наразі воює в Донецькому напрямку, Андрій перевівся нещодавно, розповідає ветеран війни Станіслав Корецький. Знаю його як підготовленого військовослужбовця. Він тільки прийшов, зразу Бажання допомогти, навчити того, хто слабше тебе знає. В нього опит був набагато більший. Дуже шкода. Обставини склалися так, що ворожий танк практично розстріляв, розстріляв Андрія. На другий день наш підрозділ його відтомстили і танк розстріляли, сажлі. Поховали героїв на Алеї Слави, кладовища мікрорайону Ракове. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.